одну і Першого страуса купили неподаліку звідси, в місто Мирополь. Це було приблизно в березень, березень місяць. Привозили це от в цих валерах, от ідуть три страуса було, два хлопчика і дівчинка. Дівчинка Марго, хлопчик Славик і в останньому валері хлопчик Паша. Страуси живуть парами або сім'ями, можуть доживати до 75 років. Та плідний період триває 15 років, каже Ігор Герасимчук. За сезон одна самка може відкласти до 40 яєць. Кожен тах на фермі має своє ім'я, каже чоловік. За його словами, у страусів різний характер. і Якщо проводити з ними багато часу, то їх неважко розрізняти. Я навіть знаю, яка самка, яка її це знесла. Якщо я не бачив, де вітки мені принесли його, то я знаю, від якої самки, яка її це. А воно розміром, чуть формою, кольором, всім відрізняється. Відрізняти їх дуже легко, в них теж свої вії, брови, форма дзьоба, форма ока, форма вуха, по кольору, шерсті, шиї. Звісно, має Ігор Герасимчук і своїх улюбленців. Це міша гріша. Вони – альфа-самці, хочуть тут зайняти свою територію з сильним характером. Допустимо, два самці, до яких тяжко зайти в вольєр і з ними спілкуватися тільки так. І те, що вони люблять танцювати. Такі вони живі, скажімо, більше всього. Артисти. Так, да, да, артисти. Краусе полюбляють овочі та фрукти, каже чоловік. Для своїх підопічних він готує суміші кормів та щоразу дає свіжу воду. Береже від протягів та стежить, аби не переїдали. У нас плем'яна ферма, ми тримаємо вагу до 120 кг, щоб не було, тому що якщо самці, в основному самці набирають лишню вагу, ломають лапи передні, якщо більше 120 кг. Такого більш сложності немає, так як, допустимо, взяти свиню вирощувати, то вони в 10 разів менше їдять в день за свиню. На фермі в чоловіка нині живе три види страусів. У нас на даний момент є 16 чорноафриканських страусів, 6 австралійських ему і один американський нанду, так як він дуже рідкісний і дуже тяжко десь його знайти. На весну у нас має бути більшення потомства нанду, страус маленьких, і мають бути ще додаткові види, має бути сірий нанду. І ще плюс так само будемо довозити білого альбіноса нанду. Птахи адаптовані до морозів, каже Ігор Герасимчук. Сніг сприймають як розвагу, іноді його їдять. Для відвідувачів проводять екскурсії та дозволяють годувати птахів. Це в Україні ніде такої, немає екскурсії, щоб було йменно три види страусів. Сніг їм подобається, як це вже для них якесь як нове розлічення. Так само і в неї і дощ. Теж люблять дощ, якщо дощ вони всі лягають. Внутрі не ховається, не заходять, всі лягають і на вулиці лежать. Окрім страусів, на фермі живуть куріпки, перепілки, фазани та цесарки. У найближчих планах закупити нових птахів Кив, дроху, павичів та глугаря. А ще, говорить Ігор Герасимчук, мріє влаштовувати страусині перегони та відкрити кафе, де можна буде скуштувати яєчню. Не кожен може дозволити купити яйця ціле, щоб вдома скуштувати, а якусь маленьку порцію людина може дозволити собі скуштувати, планується. В цьому році ми вже плануємо молодняк залишати деяку кількість собі, будемо тренувати, щоб вже було там на наступний рік, проводити просто катання на стравсах, щоб було. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.